Exclusiv, de ce a fost audiat Liaol Buca Vasilescu la parchetul general. Ministrul muncii, Liaol Buca Vasilescu, s-a prezentat luni la sediul parchetului general, fiind însocit de un avocat. Aceasta nu a dorit să fac declarații. Avocatul ministrului, Alexandru Chiciu, a declarat pentru stiri pe surse. Rocetema audierii nu are lecturi cu activitatea lui ei Olguca Vasilescu. Audierea a vizat o situaie de fapt ce nu o vizează pe doamna Olgoa Vasilescu, respectiv eliberarea unei autorizații de construire în perioada anterioară momentului în care domnia sa a devenit primar al Craiovei. Această autorizație era eliberat de Consiliul Local Craiova, a declarat Chiciu. Fa de aceste elemente fa de caracterul confidențial al anchetei în curs, apretorul lui ei Vasilecu nu a dorit să ofere alte detalii.